Živjo, danes bomo pripravili pečeno alasko, oziroma sadoled bomo dali v pečico. Pečena alaska je vsekakor posebna sladica. Ima biskvitno osnovo, sredico iz slastnega sladoleda in oblečena je v penasto meringo. Res izgleda čudovito. Pečena Alaska mi je cool zato ker nudi različne teksture. Mamo od hrustljavega piškota do kremnega sladoleda. V zuni imamo toplo meringo, noter hladen sladoled. Igramo se lahko z okusi in z oblikami. Res je fantastična in pompozna sladica. Poleg tega lahko vse komponente za pečeno Alasko kupimo kar v trgovini. Edina stvar, ki jo moramo narediti, je stepsti meringo. No, mi bomo danes spekli še krhki bretonski biskvit, tako da najbolje, da se kar lotimo. Osnova za našo pečeno aljasko bo krko bretonsko testo. To testo izvira iz Francije in se uporablja predvsem pri peki piškotov in pa pri pitah. Dobro se obnese tudi v vlogi biskvita. Od klasičnega krhkega testa se pa razlikuje potem, da ima večjo količino masla, dodane rumenjake in pa pecilni prašek. Začnemo tako, da presemo skozi cedilo 120 g moke. Semle noter bomo dodali še 4 g pecilnega praška. To je povžličke in pa še malce soli. Tudi nekaj povžličke soli bomo dodali in vse skupaj presejemo, tako da moko prezračimo in da se sestavine lepo in enakomerno porazdeljijo. Maslo mora biti segreto na sobno temperaturo, zmešamo ga pa do kremaste konsistence. Stepamo ga toliko časa, da postane takole kremasto, čisto mehko in mazljivo. Na to ubijemo dve jajci in ju ločimo na rumenjake in beljake. Zdaj, ko imamo jajca ločena, damo beljake na stran, za kasneje, ko bomo pripravljali meringo, K rumenjakom stresemo pa 80 gramov mletega sladkorja. In vse skupaj ponovno stepamo, toliko časa, da rumenjaki posvetlijo. Potem bomo pa to dodali k maslu. Jajca in sladkor sedaj vlijemo k stepenemu maslu in dobro premešamo. imamo takole lepo pomešane rumenjake, sladkor in maslo. Se skupaj prestavimo k moki, pecihlemo praško in soli. In naše testo je že skoraj pripravljeno. Tole sedaj samo dobro premešamo, da se vse poveže. že skoraj zaključili z biskvitom. Tukaj le imam 20 cm pekač, ki sem ga že obložil s papirjem za peko. Poglejte si v prvi epizodi, kako se to naredi. In sedaj, preprosto, se tole notri prestavimo. Potem bo pa zadevašla šla v hladilnik za neke dobre pol urce, eno uro, tako da se vgledi. Potem pa v pečico. V bomo pa mi pripravili let. Testo je zdaj v pekaču, tukaj je res pomembno, da ga čim bolj na ravnost izravnamo. Včasih se nam pa malce lepi, zato ker je pač tako res mehko testo. V tem primeru, ga, preden ga ravnamo, damo malce v hladilnik za ene par minutk, ga bomo veliko lažje izravnali. Zdaj gre pa za približno eno uro v hladilnik. No pa je končno prišel čas, moj najljubši čas tega recepta in to je sladoled. Mi imamo dva okusa, ki jo bomo dodali v pečeno aljasko in sicer čokolada in stračitela. Okuse lahko prilagodite svojim željem, da lahko kar vam paše še noter. Kaj bomo sedaj s temi sladoledi naredili? Tukaj imam dve skledi. Ta skleda je v bistvu ta glavna skleda, ki bo oblika naše pečene aljaske. Ta le manjša skledica, kde pa takole lepo se prelega notri in takole bomo združili dva okusa sladoleda, da boste kar se da privlačno za oko lepo združena. Lahko pa tudi kar nažličkate okuse v eno skledo, kar vam paše, mi delamo to samo zato, da bo malce lepše zgledalo. Pa kar začnimo. Danšo skodelico obložimo s folijo za živila in vanjo nažličkamo prvi okus sladoleda. U la la, je to zabavno. Razoletje je nekaj najboljžga. Tako imamo zdaj lepo v kupoli, noter. To bomo zdaj zamrznali, tako da bomo lahko res lepo prestavili ven iz te skledice in potem sestavljali šototo. Tudi veliko skledo obložimo s folijo za živila. Medtem, ko se naša strčitela hladi v zamrzovalniku. sem jaz v obleku že našel te glavno, te veliko skledo za pečeno aljasko s folijo za živila. Vanjo bom pa zdaj nažličkal čokoladni sladoled. Kar lepo pogumno, tukaj je ga bo šlo malo več. V tej aljaski bo več čokolade kot strčitele, ampak, ampak, Dodal bomo pa še eno presedničenje. Tole lepo ne žličkamo. Fino je, da je sladolet malce bolj mehek, se pravi, jaz sem ga vzel nekje, za dve uri sem ga dal v hladilnik iz zamrzovalnika, preden sem uh, začel zlagati tole torto, tako da je mazljiv, da ni tekoč, ampak da je ravno prav, da lahko oblikujemo. Madonna, tale čokolada pa kar cela šla. In naš čokoladen sladolet je lepo razporajen po skledi, šla je kar cela banca, cel liter. Na filo je takole skoraj doroba. In zdaj je postal že malce mehek, tako da ga bom samo za kakšne 10-15 minut dal v zamrzovalnik. Potem bomo pa tole sestavili skupaj. Mm. To bo fuj V čakamo, da se naš sadolet dovolj zamrzne, demo pečt kar biskvit. Pekli ga bomo 30 minut na 180 stopinjah celega. Ja. In naš biskvit je sedaj končno pečen. V pekarču ga pustimo do konca, da se res popolnoma ohladi, šele potem ga vzamemo ven, zdaj je pa čas, da zaključimo s sestavljanjem sladolednega dela pečene aljaske. Ko imamo dolet takole zamrznjen, da ni čisto čvrst, ampak še rahlo mehek, je točka, kjer lahko dodamo še kakšen preliv. To je tisto presenečenje, o katerem sem pregovoril. In jaz sem tudi preprosto, samo pokuhal maline s sladkorjem, sedaj jih bom pa dodal notri, tako da bo malce bolj zabaven naš končni izdelek. Če pa sladoled stalite tako malce bolj do mehega, lahko notar direkt v sladoled. Vmešate tudi kakšne piškote, kakšno sadje, koščke čokolade. Tukaj se lahko res igrate in obogatite to pečeno aljasko in jo prilagodite popolnoma s svojem okusu. Prvi okus sladoleda odstranimo iz kodelice in odlepimo folijo. Predstavimo ga v večjo skledo sladoleda, takole na sredino, malce potisnemo notri in izravnamo maso. Tako le biskvit je sedaj ohlajen in ga lahko zamemo v nizobroča nizo Evo ga. Zdaj ga. bomo pa prestavili kar direkt na tortni podstavek. Tako da bomo lahko potem nam zvrnili previdno. da bomo lahko potem nam zvrnili našo sladoledno kupolo, potem pa še meringa. Ta beskuit pa prav fino krhek, to bo ko en piškot pa sladoled. Čudovita kombinacija. In sedaj trenutek resnice. Naš sladoled, sladoledna kupola je kar fajn zamrznena. Zdaj jo vzamemo ven. Tle pršivih, ko sem, jaz, sem združil več plasti, folije skupaj, samo preprosto takole malce zrahljamo in se kar hiter spusti. Zdaj pa tole zagrabimo in pa, oh, To je bilo pa lažje, kot sem mislil, da bo. Evo ga. Jo takole malce razpremo, da jo bomo lahko postavili na naš biskvit. O, oh, slodolet. Je pa fino, da delamo hitro, ker tole ni še čist, čist zmrzneno. Ubrnemo okoli in prestavimo na kupolo. Oh, wow. Sedaj pa samo preprosto odlupimo to dole. Oh, čurvito. Kaj pride še meringa in naša pečena ljaska bo pripravljena. Zdaj, ko se bomo lotili priprave meringe, vmes bom dal tole samo v hladilnik, tako da se ne bo preveč stalila. Za meringo bomo potrebovali 250 gramov kristalnega sladkorja, ki ga bomo mešali k petim beljakom. Beljake za meringo bomo sedaj segreli skupaj s sladkorjem nad vodno kopeljo. To bomo pa naredili zato, ker bodo potem, oziroma ker bo meringa potem bolj stabilna. Segrevali bomo pa do 80 stopinj Celzija, vmes pa tudi malce stepali z metlico. Meringo moramo segrevati do 80 stopinj Celzija, če pa nimamo termometra, je pa to enostavno preveriti tako, da gremo malce s prstom noter, malce je že vroča, in ko le naredimo med prsti, ne sme več biti zrn sladkorja, pa tudi malce mora biti že vroča, ko gremo noter. Ni potrebno do stopinje natančno, važno pa je, da ne gremo preveč. Meringo sedaj stepamo do čvrstih vrhov. Sedaj vzamemo našo pečeno aljasko iz zamrzovalnika. Fino je, da jo dobro ohledimo preden nanjo namažemo meringo. Meringo enakomerno razmažemo po torti. in jo poljubno dekoriramo. ja sem uporabil kar vilice. Sedaj pa jo z gorilnikom takole popečemo, lahko pa jo prestavimo tudi v pečico na 220 stopin celzija za 2-3 do 3 minute. Pa dejmo poskusiti tole pečeno aliasko, aliasko, a ste gledali film aliasko v plemenih? No, imam počasnje. Počasnje? Steven Segar, je počasnje Cook. Ok. Gdemo. Ne morem več zdržati. Oh. Oh. Sedaj se je fino stopil že. Več kar grem. Vrhunska sledica. V komentar spodaj mi zapište, kakšno kombinacijo sladoledov bi pa vi uporabil pre pečenjeljaski pa ne pozabiti. Danes imamo tudi nagradno igro za vrednost kartico za 30 evrov. Tako da, sodelujte v spodje komentarjih. Lepo se in nasvidenje. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Kaj snimaš, no? <laughs> A še kar me snemaš? Hmm ta piškot z ta piškot je pa